Moi! Mä oon Petra Mattila, ja opiskelen toista vuotta turvallisuusalalla osalla. Mun toiveammattina oli poliisi, ja ajattelin, että tämä turvallisuusala olisi hyvä pohja poliisikoululle, niin kuin tämä onkin. Mutta mulla oli kyllä tosi suppia kuvaa siitä, mitä täällä opiskellaan. Et mä ajattelin, että tämä on vaan semmoinen vartiakoulu, mutta no ei se ihan niin ollut. Että kun mä oon täällä nyt opiskellut jonkun aikaa, niin mä oon huomannut, kuinka laajasti täällä käsitellään kaikkia turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja olen huomannut sen, kuinka paljon on eri jatko-opiskelumahdollisuuksia ja mihin kaikkialle täältä voi työllistyä. Mulla se poliisihave on nyt vähän jäänyt, ja mä toivon, että mä joskus voisin työskennellä työturvallisuuteen liittyvien tehtävien parissa. Monen mielestä turvallisuusala on aika miehinen ala, mutta todellisuudessa Täällä opiskelee melkein yhtä paljon miehiä ja naisia. Meidän koulussa naisilta ja miehiltä kaikilta vaaditaan saman verran ja samoja asioita. Mun mielestä turvallisuusalalle pitäisi saada sellaisia opiskelijoita, joita tämä ala kiinnostaa. Oli ne sitten naisia tai miehiä. Tällä hetkellä valmistaudun taitaja-finaaleihin, jotka on mulle uusi kokemus ja se tuo lisää puustia mun opiskeluihin. OSAO kaikki on mahdollista.